اتصالات المغرب المسرد الرسمي للفريق الوطني نشاهد مشاهدين تصريحات لبعض لاعبي المنتخب ثم نعود تم استقبالنا بطريقة جيدة ونحن نتوفر على مجموعة رائعة أعتقد أنه بروح هذه المجموعة بإمكاننا المضي بعيدا وتحقيق أشياء جميلة التأقلم مع بقية أفراد المنتخب مر في أجواء جيدة تم استقبال بحرارة وهو شرف وفخر لي التواجد هنا مع هذه المجموعة المباراه هذه ما تكون سهله كما تعرفوا حنا عندنا لافونطاج نجيبوا نقطه واحده وتاول لكم ديموند إحنا عارفين الخصم الكوت ديفوار غادي غادي يلعب في الميدان ديالو حنا ان شاء الله عازمين باش نحققوا نتيجه ايجابيه باش ان شاء الله نحققوا نحققوا التأهل لكوب دي موندي ان شاء الله ونفرحوا المغاربه عامة. الجماهير بصراحة كيعطينا واحد الدعم واحد القوه باش كتلعب كت كت مباراه بشكل جيد وكتبقى دائما مركز لان المباراه ماشي سهله مباراه تكون كبيره باش ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديالهم وان شاء الله وما نخيبوهمش ونرجعوا فرحانين كاملين ان شاء الله. اتصالات المغرب المسرد الرسمي للفريق الوطني